итак начинаем но ну, прощаюсь я с грузией и решил сделать репортаж по экстремальному пчеловодству грузии просили сделать такой коротенький репортаж доклад Ролик на канале небольшой. Я не стал его делать таким занудным, длинным, хотя съемки были большие, объемные. Ну, с чего начну. Пчеловодство, вернее, та компания, в какой я был, полторы тысячи семей, четыре точка, кормовая база незначительная откачивает максимум до 20 килограмм семей. До 20. Какие, какая бедоносная база? На стационарных точках акации. Затем вывозят в горы. А, а какая там дорога, я показывал, это просто ужас. Мне кажется, я все в пчеловодстве видел, но побывал пчеловод, в Грузии, я только сейчас могу сказать, теперь я видел все. Вот представьте себе, на медосбор вывозят в такую даль, по таким дорогам, и при таких незначительных медосборах. То есть в горах основной товарный взяток малина, каштан и липа. Заканчивается взяток товарный в августе месяце. Фактически, Конвейер медоносный такой же, как и у нас. И развитие, в принципе, начинается с 1 апреля, где-то с конца марта. Берут акацию и заканчивается последний взяток с липы к, пер, к началу августа. К началу августа. Но активность сезона продолжается до самого ноября месяца. Вот Я сейчас уезжал из с с Западной Грузии. Там еще обножку вовсю несут. То есть в чем уникальность местности? Кормовая база незначительная по выходу товара, но продолжительность активного сезона где-то 7 месяцев дает возможность за этот период создать хорошую базу в лице отводков. И в них свое матководное хозяйство. Но неудобство конструкции ульев. Рамка дадам, десятирамочный, неотёмное донье очень неудобно. Семе, конечно, ну не знаю, на сегодняшний на этот момент, когда я присутствовал, не было таких... такой силы, не знаю, как она бывает у них на медосборе, Ну, попал, стал перед фактом. То есть на разбор шапок. Уже под конец сезона. Так вот случилось. По весне тоже не особо по силе. И если матководное хозяйство, а в горах я съемку делал именно самая высокая пасека, где выводят маток. Мат и какая порода пчел? Мегрельская. Какая-то остальная порода, якобы бюрганская и еще там какая есть. Но эффективно, вернее, ценность расположение мотоводного хозяйства, абсолютная изоляция. Вот у нас единственное в последнее время стало такая, такие изолированные облетники в лице островных. Островные облетники дают более-менее получить такую ну, линию, то есть хорошую изоляцию дают и как-то держать породность. А там эту породность они держат за счет того, что очень высоко в горах, и, соответственно, нет поблизости никаких пасек, они там сами единственные, трудневый гомогенат у них, соответственно, свой, и на переднем плане были нуклеусы. Нуклеусы на стандартную рамку, если обратили внимание, на Додановскую. Я спрашиваю, какой, какая, в чем идея, и... Как это у вас спонтанно получилось или преследовали цель именно на стандартную рамку? Ну, скорее всего, как они объяснили, чтобы не менять, не делать какой-то лишний штат, держать другую рамку, решили на стандартных делать, на, три, на две, по-моему, три рамки, на четыре отделения делят, с четырех сторон литки, но я говорю, вы знаете, удачные у вас подход к формированию нуклеусов. Почему? Потому что в середине прошлого столетия забыл, как его Нахэ, Хайман, ну, чуть ли не, чуть не сказал Хаймерс, фамилия такая у него интересная, Нахэ, опытным путем длительное время установил, что серьезное влияние на Качественный обгул маток играют старые летные пчелы, что они якобы принимают не последнее участие в брачном обгуле маток. Они проявляют к маткам молодым агрессию, выгоняют в начале на ориентировочный облег, а затем на брачный облет. Я, я тоже промониторил свою практику после того, как узнал об этом. Действительно, отводок сформированный на небольшом количестве пчел, 10 дней уже матка облетелась. А вот в основных семьях, это, это главная моя тема, обвод маток в основных семьях. А там почему-то даже при обилии трутня, первая партия маток у меня в райовую пору я вывожу, май месяц, то я да, приеду оказывается, выгоняя, то есть прилетая матка с облета, как объяснялось в этой, в, этой научном, в этом научном издании, они выгоняют еще раз, и не один раз. Как они определяют, обгулялась она полноценно, матка? не обгулялась, потому что не до облета, не до обулы. Очень частая причина Выбраковки маток. Начинают сеять вроде как хорошо, отлично, показывает свои показатели, укладывают одна в одну ячейку, от бруска до бруска, и вдруг проходит 2-3 месяца, или следующий сезон пошла решетка, и все. не Недобу. Недобу, как они объясняют, эти специалисты, может быть по причине того, что недостаточно было проявлено агрессия со стороны старших пчел. В обголе маток. Ну, не берем во внимание плохая погода. Так вот, такая картина в матководном хозяйстве Грузии, то, что я показывал в сюжете. Ну и обратили внимание все, наверное, на банк маток, потому что на переднем плане был банк маток. Крайние рамки, средние, если были еще где-то примерно по 2-3 пчелы, по две-три рамки пчелы, то все всего все, Ну, в общей сложности, если рамка пчелы наберется, то хорошо. К чему это ремарка? К тому, что матки в крайних нуклеусах самостоятельно не перезимуют, то есть эти отделения небольшие. Было предложение применить эту тактику, все равно они погибнуты, все равно не жильцы. Посадили их в клеточки и соединили без проблем, без бойни. И в центре гнезда крайние рамки убрали, поставили заставные, соединили на 4 гнездовые рамки, на 3-4. Ну, это более-менее будет такой жизнеспособный нуклеус. Банк маток позволяет при такой сохранности весной, я говорю, ну это наша мечта. Весной запустить двухматочный старт. У вас все в одном лице. У вас производство, грубо говоря, замкнутого цикла. И в чем еще интерес этого нуклеосного хозяйства их, что они снабжают на протяжении всего, то есть миссия и задача, Nucleos хозяйства еще не на продажу, работа на внутренней потребности пасеки. И вот за счет длительного, то есть продолжительного сезона, они могут после откачивания, то есть взять последний товарный мед, при наличии плодных маток в этом нуклеотном хозяйстве. Соответственно, делать вторую, вторую группу отводков и таким образом пускать в зиму и по две матки и, соответственно, подсилить семьи в зиму за счет вот этих вот поздних, позднелетних отводков. А какая кормовая база для наращивания силы этих отводков? Там до полутора месяца цветет золотарник. И вот в ноябре месяце уже уезжал в начале ноября. Ну, еще процентов 30 золотарника цвело. Причем, такие массивы. И главное, что его высевают. В диком виде его полмог. И его еще и высевают. Ну, и, вся, и все горы, как вы видели в некоторых моих роликах и в фотографиях, сплошные липа. То есть, преимущество того региона, что не страдают они от того, чего страдаем мы. Медоносная база у нас, конечно, больше, потому что поля, большие посевы, но проблема по траву. Они от этого избавлены, к счастью, и несмотря на, на небольшое получение товара, тем не менее мед эксклюзив Он никакого долго не кристаллизуется то есть акация начиная с акации малина каштан и липа все в одном в одной паре и долгое время то есть ну хорошие такие интересные моменты перспективный перспективный регион зимы очень мягкие если к нулю опускается и небольшой там период Минус 3, минус 5, там 3 дня, 4, то это уже сильная зима. Так что возможность держать даже небольшие семейки в лице поздних отводков, можно держать их двух, зимовать по две, ну а с весны уже, пожалуйста, играйся не хочу. Так что, так, вкратце про, об экстремальном пчеловодстве Грузии. Каждый регион имеет свои преимущества, у нас свое, у них свое, но технология Украины в плане изоляции маток сразу все местные пчеловоды заизолировали. При моем присутствии двухматочное содержание, банк маток, все вписалось, как вроде оно там и должно быть. Думаю, что моя поездка сюда не зря и подхватили эту тему с весны будут запускать на массовое применение. Слушаем, пожалуйста, подключаемся. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, это ж, наверное, и недосборы у них теперь увеличатся по, по вашим технологиям, да? Ну, Я надеюсь, мой визит увенчается повышением выхода товарного. Дай бог, дай бог. Кажете, що вони мають тисячу бжолосім'ї і тримають їх на чотирьох точках. Значить, 250 сімей є на одному точку. І збирають 20 кілограмів меду, ну, пересічно, 20 кілограмів меду з вулика. То ви знаєте мою пасіку? Я... Я розгулявся, то було 40 сім'ї, і найбільше, коли я пам'ятаю, ну, одна рекордова така сім'я, я їх згадую до нині, то було 20 років назад, вона мені принесла, ну, близько 40 кілограмів меду. А так-то пересічно, ну, 10, 12, то вже в мене є... Рекорд. Рекорд. <laughs> так що я можу, я можу заздрісти е, грузинам, що вони можуть. Я в Польщі зустрів одну пасіку, яка, е, яка була стаціонарна, і на там долішний Сла, біля Врослава. І, і, і в нього було 80 бджолості стаціонарна пасіка, і ми його питали, як, ну, йому так зложилося дуже добре, що перше е е багато було верби весною, пізніше ріпак, і пізніше, пізніше, пізніше аж до осені в нього були пожитки. А так взагалі, то в минулому році Оба наші такі вчені на конференції, професор Олшевський сказав, що його друг е, від весни до осені викормив по 50 кілограмів цукру на одну сім'ю, бо нічого не було, нічого. Три роки назад в мене був, була кульбаба, е, ріпак, і, ну і то все. І кінець. І кінець. І пізніше вже нічого. Аж до золотарника. Аж до золотарника. А професор Хорбінський сказав, що в, в, в, в його пасіці, там де училище має його пасіка, він скормив 25 кілограмів е, цукру. Я ж їм кажу то по що, так як Малихін каже, такий конверт самоз'їдання <сум> стосуєте? Ну тож, за, замкніть матків ізолятора. Одне покоління е, бжів коштує е, близько е, 5 кілограмів меду і подібно е, стільки, ну, 4 чимось е, пилку, як немає... І, і, і чинок, то вони попелок не літають, того не треба. Майдус, пожитку стільки не з'їдає. І знову, ну, ізоляція. Все вбирається тільки в ізоляцію, шановні друже. В Грузії бджільництво тільки починається, я вам обіцяю. <гадується> <гадується> а я ще, ще хотів запитати, вони там мають тільки гніздові, Стівники медових не мають? Медові, Медові у них да. другий корпус – Дадар. Оце я зараз приїхав, кажу, по-перше, ну, навіть невід'ємні дніща. Ви розумієте, яка така пасіка потужна і глухі, глухе дно. Я кажу, як ви, як ви весною ревізу робите? Оце витягаємо гніздо, повністю рамки, чи вичищаємося. Та вишу, ну, так, або, як в лежаках так, як в лежаках українських. Так, так, так. так. І я тут зробили, замовили 10 експериментальних. Дадан два, два магазини, перегородка посередині глуха для зимівлі двох відводків, бо в них там зараз, я кажу, які у вас сім'ї йдуть в зиму? Ну, чотири рамки такі ось. Ну, ну то, звичайно, як зараз досі, що цей конвеєр самоз'їдання, у них спостерігається, як ви кажете. Точно так ні, точно. Літають полох, носять, відійшли і ви, вигадували, по, наступне покоління відійшли. І так це пішло, пішло, поки аж холодильни вдарили її. Тому я закрили зараз експериментальну частину пасіків ізолятору. Застосовували зараз. Покажу, какие. А вони їх півтори тисячі, вже готові. они их купили полторы тысячи, уже готовы. То Милленина? Да, миллянина. да, они цилили, китайские. Такие, как Милленина, они? Ну, они, да, это китайская версия, китайская. А вот это очень, вы знаете, очень в своему. У него тут отчиняется угу, угу, вот такая да. штучка, видите? Да, я понимаю. А ну, скільки міліметрів є від краю до краю, всередині? Так, як е, хмари, 10? Так, це, так, так, да, да, так. Десь. трошки так. Ну ми їх зробили два, два варіанти. Ми їх зробили е, в Різні, як в а їх ну, треба було застосовувати, не купувачиш не робити. Okay. Я повіз туди свою версію, ну, то буде потім, бо там е, ізолятор, Буде виконувати три, три номінації, Тоже потім по весні. Вячеслав Вікторович нам допоможе читатися, Чому? А другий, ми отак так ось розмістили. Чому так? Пасіка велика, в цей пипті з горі, підняли, випустили маток, не витягуючи, не, не винімаючи, між рамок, між То різни, а між рамочним. Ну і хай, я кажу, якщо у вас така версія піде, вертикальна, то у вас менше роботи буде. Раз зими нульова температура, це саме холодніше. Ну, представлю. Буде дуже, дуже зручно Ну і, звичайно, що вулики з від'ємним дном дадам і магазин. Магазин потягнуть. Якщо буде двохматочне... Ну, потенціал, потенціал є. Є потенціал, але... Ну, трохи технологія така, така старовинна, ще потім, по, по, по прошлого століття вони йдуть по них. Ну, нічого. Головне, що логічно вже дійшли до того, що можна зробити з їхніми можливостями, так що будемо будем працювати. Добрий вечір, Олег Рігорович. Так, да, добрий вечір. А яка у них ситуація по клещу в даний момент? Як вони ситуация, Страшна була ситуація, просто ужас. Приїхав, подивився першу пасеку, а там ну, ну просто и просто і есть. є. Я їм кажу: "Ви дивіться, у вас мало того, що ви препарати застосовуєте, ну, не так, як не такі, як треба. повна а вони субліматором кожні 5 днів, я кажу, ну що ви кого обробляєте, травити бжолу і не більше, бжола зменшуються, а кліщі, кліщі нарощуються. І якщо, вони кажуть, та ми не бачили, та ми ось не бачили, якщо кліща ви не бачили, то це не означає, що його там нема. А якщо ви побачили кліща уже на дорослій бжолі, при наявності печатного розплоду, причому масово, то це вже караул. А якщо вже навіть і при печатному розплоді і без крила по масово по, по землі, то це вже катастрофа. Отаке, отаку я катастрофу, зразу на яку попав, оце на таку, що і розплод печатний ще є, і вони, і бджола повзав без крила, а вони сублімат, і печатний розплод, а вони – субліматори. Ну який субліматор – це препарат контактного і дії, і притом быстраї дії. Ну прийшлось зразу смужки поставити, в ролику ви бачили в цьому коротенькому на каналі, зразу поставили полоски по всім пасікам. А з хрящом, з хрящом проблема, проблема була тому, рятуємо, рятуємо як можемо, і не тільки тут. Бо біда, всіх на всіх пасіках, там, де серйозно, застосування препаратів неправильне. Ми сезон можемо прогуляти, відкладаємо все як студент на останню ніч. Так ми на останній місяць теплі. Головне нам взяти товарний мед. Головне, а потім будемо вже боротися з кліщем. Ну і взяли товарний мед. І починаємо полоски, потім субліматори, потім щавеліва кислота, потім біпін для контролю ще. Ну і що? І що ми робимо? І зараз у нас бджола між двох огнів. З одного боку кліч знищує, з іншого бджоляр своїми отакими діями. Ігорович, а ще такий питання. А що краще, щавельна кислота чи біпін? Или він діє одинаково? Біпін покруче. Біпін – це саме термоядерний акарицид. Я взагалі кажу, якщо ви... Ну тут пасіка, забув головне сказати, пасіка виключно екологічного бренду. Тут сертифікація йде по воску, приїжджає комісія, бере воск, провіряє аналіз на наявність якихось там домішок хімічних, то тобто дуже серйозно. Тобто вони зараз полоски забракували. Я кажу, ви полоски ставте, зараз поставте. Вони кажуть, навіть капов, шановний друже Ігор, навіть Капов показав нітронітозон. Я не точно може не, не кажу цю речовину, але вони зразу пішли на гліцерин із шагли. Ну кажу, яка різниця? Важливо, щоб це був препарат тривалий дії. При наявності печатного розплоду. От тоді тільки може бути якість обробки, а не субліматори кожного п'ять днів їздити, ганяєте по, го по горах, це ближній світ, Там, там проїхати у них не дивись, бо там така пропасть, а вони пасіки возять по, по два рази на рік туди, в таку, і їздять обробляти. Ви сказали купон. Януш віддав э, до. Німеччини до, до лабораторії uh -huh. екополь. Е, ну, недопустима е, кількість фрометрини. Недопустима. Піжді, в екополі я подивився, там склад речовин в екополі. В екополі написано все, рослини, рослини, рослини, фімасла і так. Так, так, так. так, так, так. А приїхав лікар, приїхав вибачай, Приїхав лікар ветеринарний, опять же застосовував субліматор. Я кажу, ну що ти, це кажу, що в мертвому припарці ваш субліматор, при наявності такої кількості печатного розповів. Якщо у вас екологічна ця складова на виході, значить ставте гліцерин ще швьом. А він каже, ці полоски капов дають чогось ну, речовину, ви кажете. Але він назвав її нітронітозон, іначе хто. Ну, ну яка різниця? Сам факт того, що, що взагалі що шкідливий при аналізах, це не допустимо. Взагалі, мені здається, що так перескакуємо з одного з однієї стіни. Я згоден з тим, що в нас ну, немає там інших найкращих uważają e, naj, najkraższy środek to jest e, amitraza. No jest dwa e, takie fumagicyjne, apivarol i jest e, bjowar. Odna tabletka apivarolu i A trzeba dwa poklasti. To Znaczyć, no. zamiast no, 12,5 okay. jak nie maje pęczatnego rozplodu, і можна спалити одну таблетку, і вислідки є майже 100%, то дається до родини 12,5 мг а як є печатний розпліт, і треба дати смужки, то дається тисячу міліграмів амитрази. Ну, є різниця. А Мліграм. я знав, знаю такого, ну... Генія, який рівночасно повісив смужки і спалив ще три таблетки апіверолу Ну, щоб мало не казалось І здивований, що з 57 зістали йому дві Ну, ну добре, дуже добре Сергій, дивись питання Якщо яка, яка ефективніша, який є звичайно, що мітраз біпін покручує щевиною кисло. Щоб до, досягти того успіху по ефективності амітраза, щеви кислотою треба два то й три рази робити Так що в цьому різниця? Прошу перепрошую, буду сперечатися. Я якраз є на етапі третій рік. Приміняння е, сублімації субліматор. Я перевіряв, я вже не було, матки були ізольовані. Я е, лікував субліматором, відчекав дві неділі, бо з того після сублімації дуже довго е, кліщ сипеться. Він не так, як по аммітразі, по апіваролу, що... За два дні є ну, повний. Він довго, того, два, дві неділі, сипеться. І після того, застосував, там, вибрав кілька родин, застосував, апівару не впала ні одна особина кліща. Значить, субліматов, як немає печатного розплоду, є щонайменше так. Ну, e, e, no, добрей як апівар, e, як апівар. Шанаймше так. Ну, no, єдине, шановний друже Ігор, єдина умова, якщо нема печатного розплоду. Научу, а я, ну, ти, напевно, що так. Ну, та напевно. У нас вже це як зазвичай, це зараз між нами балакаємо, бо розплод в ізолятор. Але, але зверніть, але зверніть увагу на те. Що е, я, я думаю, що щавлена кислота, неважно в якому вигляді, також не є улюблена для, для бжів І щавленою кислотою також можна добити бжове і, і немає іншого виходу, а не обрабляти субліматором п'ять разів, то те саме, що апіваролом також можна знищити родину, також можна знищити родину. І немає лікування в присутстві печатного розплоду. Саме головне, саме головні, головні умови для найбільш ефективного кінцевого результату – відсутність печатного розплоду. Все. Отоді можна найменше шкоди для бджіл, Субліматор там раз і скільки щавелю кислота е пролить, якщо я я застосовую. Але одна умова немає печатного розплоду. Вигнать в самку ворога на дорослу бджолу. Ані ані експериментувати при наявності печатного розплоду, починають все, що є, який весь арсенал отрутний, який є і, по вору, і починають застосовувати. То вже панічно називається, вже все. Бачить, що і бджола, та звичайно, вона буде лісою. Спочатку ми побачили на дорослій бджолі, а потім вже пішла безкрила бджола. І як тільки бджоляр побачив восени, тільки після того, то, ну, у нас це церпень, побачив безкрилу бджолу, отут все, тут вже включає він все, все, що ветеринарна аптека має своєму, розпорядження арсеналу, все він застосовує. Треба йому не давати розмножуватися весь сезон, ось це важливо. Не давати йому накопичуватися. А потім відсутність расплоду, все, Нема расплоду, немає проблем. А тоді вже така більш щадяща буде обробка, менш шкоди для бджіл і максимально ми знищуємо ворога. Але якщо нет расплоду. Володимир Егорович, ще такой вопрос. Василь Мене, я заізолював маток в середину і конец сентября. Я обработав, розплот вийшов, я обработав щавельною кислотою, клещ посипався. Ну, на пчелі я не наблюдав його, можна вже не обробляти. Ну там посипалось, в яких сім'ях? Да, до 100 штук, по 10-12. Ну, ті, що обрабатував літом ще, ну, ізолював, там 12 штук, упало 5. Тобто можна їх і не трогати да? більше? Сергій, дивись, якщо сумніви є в тебе на, на закріщованості, яка вона там закріщованості? Ну, по діагоналі, возьми там виборочно, візьми ампулу цього амитраза, він покаже, він покаже вже, бо це така сама, так, я ж кажу, термоядерна речовина, як арицид. І попробуй, він покаже, дві-три сім'ї, яка в тебе ситуація ага. в сім'ях. І все, якщо там випала така, ну, до 2%, до 2 допускається. Хай краще там залишиться якась невелика кількість кліща, взиму піде, весною доб'єшого, аніж добивати до останнього кліща і знищувати фізіологію зимуючих бджоли. Ну, логіку включаєте і все буде зрозуміло. Ветеринарна практика ще тих часів. Допускає 2%. На 100 бджіл 2 кріща. Якщо ніхто не знає, що таке 2%, ну хай, при, якщо ви застосовуєте ізолятор, ви і того не будете бачити до кількості. Там, от я знаю, по своїй практиці, до півпроцента це дуже багато. І все. Хай вони там, хай їдять, що там не з'їдять. А якщо ми будемо субліматори щось виключати, є акарициди, ну знищимо там десяток кліщів тих останніх. А як воно буде для бджіл? Їм зимувати потрібно, а потім ще й навесні на зміну собі покоління вигодовувати за рахунок залишків жирового тіла. Добрий вечір, слава Україні! Дякую, слава! Слухайте, хлопці, ну це, це то, про що я говорив. Ми придумуємо собі проблеми, і ми навчилися дуже гарно перескоджати бжола. А навчитись їм не заважати і дати їм можливість працювати. Цього в нас трошки, вибачте, не хочу образити, нікого не вистачає в головах. Бо ми думаємо, що ми мудріші природи. Тільки чогось зараз півгодину мучили Володимира Єгоровича, які ліки, ліки, ліки. Ви почуйте себе, про що ми говоримо. Ліки. От взагалі ліків не повинно бути на пасіці. А ми зачинаємо субліматори, різні інні, інні... Такі, такі речі говоримо. Я за я... те, щоб якнайменше їм ну, міш... ш... Ш... Ш... шкодить бжолам. Я вам, питання було, я відповів, що нічого не роблю, вони самі гріють. І температуру вони піднімають таку, як їм треба. Так само, як і вулику бжолина. Я противник того, що ми підігріваємо вулики а хтось то гріє, і праці цілі написані фахові. У мене зараз 701 стоїть просто на решітках, без ніч, без нічого. І вони прекрасно себе е, відчувають. На весну, так, да, треба їх утеплить, щоб, ну, помогти просто їм створити е, той режим, який треба свої 35 градусів в гнізді, і, ні, і нічого більше. Ніяких підігрівів, нічого цього не треба, так само з ліками. Я вам скажу про свій експерт. Якщо вже зайшло, така розмова, питання було, то я скажу про те, що ви говорили на темат ворозви. Трохи я з паном Ігорем не згоден на темат біовару. І цілий час ну, користаю в пасіці з цих полосок біоваровських. Скажу вам експеримент. 201 родин було оставлено без лічення. Ну, Володимир Ігорович, пам'ятаю, може хтось чув мене, є лінія, зараз е, маю 300, 300 таких родин, лінія Гігієна Плюс, та яка взагалі самостійно собі дає раду з кліщом і нічого з нею не робиться. Е, в цьому році, ну, я говорив цю історію, достав матку селекційну рано нову лінію, ну і 300 родин було заложено. Е, цілий сезон нічого їм не робилось, на 400 сім'ях заложен був паски-біовару, і 200 сімей спеціально заставлено було, щоб е, просто для експерименту подивитися, що це буде. Ну, мені більше ходило про е, гігієну плюс. І щоб з чим порівняти? Ну, порівняв застави в обичній родині, звикла лінія, яка собі з кліщом ну, раде, так, як раде, щоб порівняти їх. Е, осінню... Після того, як уже полоски, ну це коли? Хіба місяць? Ні. да, 20-го того місяця. Ну, почти, почти місяць вже минув. Е, взяв, е, розробив амітрази і дмухнув їх всі для того, щоб подивитися, що робиться. Так скажу вам так, на сьогодні в нас на Дольному Фльонську дуже цей рік був е, рік ворози, можна так сказати. Дуже-дуже багато. І в сім'ях, в яких нічого не робилося, ну, посипалося е досить багато їх. Сім'ї, які були е заложені паски, 40 днів вони стояли в родинах. Черна сьогодні ще є, до речі. І пилок вчора ще носили, пилок прекрасно носять. І там, де не заізольовано, там є ще. Але експеримент є з експериментом. То я вам хочу, ну, поділюся вже. Е багато впало кліща в родинах, там, де вообще нічого не робилося. В родинах, де був біовар заложений, паски упало, може, від 5 до 10. В різних родинах по-різному від 5 до 10 кліща. І в родинах, там, де взагалі нічого не робило з цих експериментальних гігієна плюс, 300 родин, впало так само від 5 до 10. І я, ну, такий є виник цього, ну, як, результат виник цього експерименту. Дальше кожен може сам собі подумати. Для мене, для мене є винік очевидним, що селекційні родини, які не бояться, і два роки нічого не робилося, і я взяв, як дочки, як ці відводки будуть, подивився на це, ну, є окей. Нема різниці, що стояв лік, стояв в родинах, що не лічені родини, результат той самий. А позосталі показали дуже велику закліщованість. І в колі в нашому джеравському всі хлопці нарікали на те, що рік ворози. Ну, є, є правда, що рік є ворога. Я не, не маю нічого проти Бювару. Я лише сказав, що як маю. В не пам'ятаю, пане Ігоре, а піварол 12, а біовар 500, я пам'ятаю, тільки хочу сказати, що не дуже з нього й сипеться. Вони так пишуть, біовар 500, що там мало би бути амітрази 500, мені видається, жені. Він, ну, ну працює, працює, працює, барзо осторожно працює, він, ну, не шкодить, абсолютно не шкодить бджолам. Я знаю, що, я не... я не сказав, що він шкодить бджолам тільки... Jest wiele wypadków, kiedy ktoś chce sprzedać, no nie wiem, wisk czy coś innego, z tego czy, czy płucu, i e, w laboratorium wychodzi, że ma e, no, za dużo zaletisków, czy to amitrazy, czy flumetryny, czy czegoś. Pa. Ja nie czuł o tym e, rodzaju, jaką którym wy mówicie. Ja znałem, że wczeni robili doktoraty na tym, żeby no, doszlić, czy można dochodować się w żył, jakie będą stójki przeciw waroła. Ja nie czułem, że już je jest taka poroda. Ja jestem bardzo tym, ja tym zazwyczajny. Я з вами згоден, що якби ми дійшли до того, що була б порода, яка сама собі порадить зварова, то було б найкраще. Пане Ігоре, ви маєте мій телефон. Якщо буде цікаво, задзвоніть, я вам це, ну, це, ну, все розкажу. Але одразу говорю хлопцям, що то від німецьких професора Петера Штофена. То він займається конкретно в цьому напрямку вже понад 10 років. Вони, така програма... Гігієна плюс, так звана, і ну, в мене воно... є від нього селекційна матка. Де, на правда, вони, цікаві... вони дають, дають собі ради з ними, з Ворозом. Мені цікавить, що, що про це не знає, допустимо, професор Хорбінський нічого про це не говорить, бо він все там… Ну, бо вони <зас> говорять, на, на, на учільні вони мушуть говорити те, що мушать говорити. Я багато чого, ну, він добре, я з шацунком до нього, але, ну, професор замкнутий, це ми з вами можемо говорити, що нам заманеться. А професура є трошки затиснута знов. Ну, я, я тільки хотів пояснити, що я не кажу, що е, там біовар є не е, що залишки все одно, а мітрази, фломертини, флювер, біовару, чого небудь. Е, Часом, ну як є велика пасіка, мене та, не торкає, бо там, я тільки зі особистої чесності не хочу допускати таких залишків в меду, які яку даю е, е, клієнтам, чи навіть своїм внукам бо, про для того, я перейшов на сублімацію замість метрази, тільки для... а, добре, а краще, а краще взагалі без ліків. Це краще, стоп, шановні, стоп, я вас зараз помирю. Стоп. У <рес> мене було два професора-ветеринара, причому за кордоном. Ви пам'ятаєте, які ці були конференції в Києві на честь пам'яті Хмари. Так, ось поки, поки, нам, поки ми доживемо до тих часів, як будуть бжоли, будуть лінії, що, вони будуть, що нам нічого робити взагалі буде, а тільки ЕБТ качать. То професори цитують їх професорів, нема розплоду, нема проблем, бо всі проблеми там. І Хмара казавши за своє життя, що розплід в сім'ях це є з'єднання двох протилежностей. Розплод в сім'ях це є фактор життя, фактор виживання. Понятно, що генерація йде зміна генерації, бджолинна сім'я протягом активного сезону живе. Але розплод бджолинний одночасно може бути і фактором загибелі бджолиних сімей. Бо там проходить інкубація більшості самих шкідливих хвороб. Вороб в тому числі і хвороби розплоду. Тому на сьогоднішній день у нас поки є тема, яка... Допомагає нам з усім усім боротись, є пристрій для створення безрозкладного періоду. Все, поки, поки оцей, і тому і вона зараз дуже, дуже широко йде, не дуже не так масово, вона заходить в, в джолину практику, але по всій земній кулі я то спілкуюсь, невеликий відсоток вжерів але застосовують, так що і тут, до речі, і ця технологія, і цей пристрій, ізолятор, якраз він і дає можливість отримувати, тобто застосовувати на пасіках, чому я тут в Грузі зараз, на пасіках, де бренд екологічна чиста продукція. Бо ніякої, нема нічого кращого, чим зараз вигнали ворога на, на дорослу бджолу. і... Ще кислота, органіка, чи там мурашечка, яка обробили і забули. І я дуже часто ще на ЗЕЛО казав, що зараз іде змагання ворога і бджоляра, хто більше зашкодить існуванню наших бджіл? Чи ворога, чи бджоляр своєї некомпетентності? Я хочу таки сказати, що як ми доб'ємося того, що я такий зацікавлений, що є такі. Вароа, стій, стійки, бджоли, будемо таке мати, то ізоляція далі буде корисна в, нашій, в наших пасіках. То, що я сказав, як мені скінчилося, поżytок скінчився в стаціонарній пасіці десь наприкінці, ну в половині мая, травня, половині травня скінчився мені поżytок. І я поклав матки в ізолятори, і не було того, я, я, я, я не мусив е, е, е, кормити літком е, бжів, так як інші кормили, тому щоб собі там, ну, щоб е, шо, не вмерли з холоду, отак. Добре, пане Ігорю я згоден з вами. Я ж не говорю, що ізолятор це плохо. Я сам стосую ізоляції маток. Я стосую ізоляцію маток, я маю банк, маток я то все роблю. Тільки є проблема, як яка полягає проблема в нас? От тут на терені Польщі, Ви самі знаєте, що е, якщо в мене пасіка чиста, тільки в мене пасіка кочова. Я підвозю, я беру десь 70-80 кіло, кіло меду беру за сезон. Тільки це вендрова пасіка. Да, це дуже багато роботи. Ми целий час вендруємо. І я вам хочу сказати, як він колись говорив з Володимиром Ягоровичем, е, ділилися опитом, що. Чи, абсолютно чисто, по ізоляції, ні одного кліща не падало, то за місяць на ріпаку вони принесли скільки, що я був в шоці. Родина була ага. червона. Просто забирають з других пасік, які під'їжджають. І то є проблема. Я для того почав шукати лінію, яка б давала собі ради сама е, Зворозу. Yeah, Тільки для yeah. того. Бо, бо ізоляція – це один з інструментів, але не це, це не той інструмент, що на 100% вендровні пасіки врятує. Ніякої, вендро, ніякої пасіки на 100% не врятує, бо в мене стаціонарна пасіка, і я е, е, заізолював матки десь біля 15 квітня, випустив лише на початку липня. Але перше, як, е, ну, і перше, як, як появився печатний розпит я обробив, ну, майже 100% у вбив, випустив на 45 днів до половини серпня і пізніше як після ізоляції обробляв, то знову було по 300 штук. Знову було по no, Так, про про я про те говорю, що то є проблема що немає впливу на бжраж, На обшираження, немає впливу, і не можемо, я, Які тут близько мене, то я вже так в Гратісі сам їду, кажу, давайте, ну щось ну, зробимо, я поможу, я сам зроблю, я подимлю, бо ну не, ну, не може, не може так бути. Але ж е, хтось на то йде, а хтось говорить, ні, дядик так робив, ой, дочень зробив, і я буду так, і, і конец. І той йде перезараження. Для того ізолятор… Треба, з ізолятора мусимо користати з інших поводів, ну і клеш – то саме. Але то не є механізм 10%. Для того мусимо далі ще думати, ну, щось шукати далі. Ну, селекція. Попросту селекція б жив, пане Ігоре. Все добре. Володимир, а яка у вас фаса б я вибачаюсь? Вже понад 25 років Бакфас. Ага, я зрозумів. Ви бахваст матки ІО, Ф1, Ф2, чи Ви ваш бахваст? Ні-ні-ні, тільки селекційні, ті, які коштують від 800 до 1200 євро. Тільки такі матки. Якщо ми говоримо про добрий матеріал. Добрий матеріал, хлопці, то, що Ви купуєте в Україні по 100-150 доларів чи євро, то, то не селекційні матки. То може f 1 а може вже f 2 Е, я ну, беру такі селекційні матки, які, направда, е, ну, в себе в пасіці, якщо ви питаєте, то тільки, тільки дочки, F1 і все. Але цього ць року купуються репродукторки, дуже дорогі репродукторки, але вони ну, того варті. Для того один раз можуть мухнути один раз для свого переконання. Хоч і так знав, що селекційна і воно ну, не буде ворози, але хотілось побачити все-таки експеримент. Ну, ну то зробив, дмухнув, не витримав. Ну і обідився, що так, да, дійсно, кліща нема. Хоч абсолютно без, без жодних е, там ліків родини показали такий вигляд. Тобто ви маєте на увазі, що ви купуєте матки за 1200-1300 євро, це матки, які знаходяться в Германії, наприклад, в Австрії, і не е, ну, е, непосередньо зразу в цих селекціонерів, так? Ну так, звісно. З інституту, з, з якихось… Да. Так. Без... Бо дивіться, є в Германії, в Німеччині є поняття таке – є матки селекційні, є матки репродукційні. І є матки далі годовляння. Так от, е, селекційна матка починається орієнтовно 500 євро до 1200 євро, а є і дорогші, або просто не хочуть продати їх, бо за рахунок них живуть. Є матки трошки дешевші, там 200-300 євро, це вже репродукційні матки. І є матки по 30 євро, які, ну, нормальні, добрі матки, але не гарантовано передавання своїх, ну, властивостей. Дозвольте ремарку, будь ласка. Будь дивіться, ласка, я... Володимир Григорович, вам зараз. Да, так, да, дивіться, ну, все гаразд. Це якщо так буде, буде лінія. У мене питання одне: як цю лінію як можна її буде не то, що розповсюджувати, а отримати хоча б у такому стані, щоб вона мала такі властивості і природні боротися. Бо там же ж трутньовий генофонд — це така ізольована повинна бути база, я, я навіть не знаю, бо це генофонд трутньовий де щось підмішає і все. Тому я не знаю, скільки це ще пройде часу, щоб воно відшліфувалось і якась, якась перевага була в цього тротньового генофонду, ці, а цих джіл, від цієї лінії, яка сама може генетично мати такі властивості боротьби. Так що, ну, поки, поки ну, кожен колік своє болото хвалить, <сум> тому я, поки, поки будемо користуватись безрозплодним періодом, а там, дай Бог, наука, якщо, якщо дасть нам такий, такий ще, таку можливість утримання, Володимир Георгиевич, і... одне і друге. То треба, і ізолятор його не треба викидувати в будь-якому випадку. Навіть якщо матки такі, то все рівно ізолятор треба для другого, для ограничення безрозплодного періоду. Навіть, хай не для кліща, але для збільшення пожитків. Для... Є, є багато, до чого стосується ізолятор, і він потрібний. Тут, тут не ходить, тут ходить про, то, про перезараження, і добре було б таку лінію. Тільки я вам скажу, що з Бакфаста, з тисячі хлопців, які ну, розводять Бакфаста, є одна, один тільки напрямок, який я знайшов, один професор, який займається тільки цим керунком. І я ж не говорю, що це так. Для чого я їх обробив? Бо сам не до кінця вірю в це, але переконався. Вони запевняють німці, дають паспорт, де написано селекційна, де прові... провірена матка, така була, що родина, два роки, нічого їй не робилося. Нічого не робилось, І вони це підтверджують документально мені. Тільки я не знаю, як дочки, як вони будуть себе вести. І для того не витримав і обробив. Але обробив один раз. Побачимо, як воно буде. Зрозуміло, що це тільки це перші цвіточки. Це перші цвіточки, але ну роблять на жаль, в Україні немає грошей. Ну зараз зовсім інші проблеми. Ніхто не підтримує такі програми. Бо німці підтримують конкретно. Вони шукають екологію. Вони підтримують, фінансують ці напрямки виведення таких, таких раз. Вони це фінансують. І ну, нам ще в Україні трохи далеко до того, поки бджолярам будуть давати великі гроші, щоб тільки якісь добрі, ну, добрі речі могли робити і щось новенького вимислювати в поліпшення бджолярства. Але може доживемо, дай Боже нам. Однозначно доживемо. Так, ну я вам скажу дуже гарний у нас дискус вийшов. Я і ще одна ремарка: от ви кажете, два. Два роки чи скільки там вже ця, ця тема, що наука наука вже, як за ниточку вціпилась і вже має, має наявна, в наявності таку лінію, тепер буде розкручувати цей клубок. Читаю одну наукову, один науковий збірник по бджільництву. І ось якась якийсь винахід, і ось він існує рік-два, вже наука дала обґрунтування. Проходить п'ять років, вже навіть і учені пішли, мабуть, і диссертації вже захистили. Раптом э, вердикт. Не, практика не підтвердила цього э, действия. Тому ці два, два роки... Ізолятор да ізолятор жив, ізолятор жив, ізолятор буде жити. Понятно, тому, що в нього застосування таке багатовекторне. Тут і стримати розплід, буде, буде там вся селекційна здатність лінії самої з кріщем боротися, Дай Бог, ізолятор буде допомагати і буде добрий в сочетанні, симбіоз такий гарний буде. Да, да Володимир Горіч. Ізолятор дуже, дуже гарний. То він не тільки з ліщом бореться, він же допомагає е, збільшити наші ну, пожитки. Чи це не, не пожитки, а збори. Збори Ой. меду, ну, два-три рази на своєму опиті, я переконався. Ну, ну, не, хлопці, а якщо, якщо немає такої, ну, є потреба замкнути матку. На медозборі як замикаємо. По-перше, кліща можемо легко позбутись, по друге, а, ну збільшуємо пожитки, збільшує принос меду. І це пряма вигода. Тут, я, тут мушу, я тут мушу втручитися. Ви знаєте, такого Малихіна? Чули про нього? Він написав шість книжок, а між іншими зараз написав: Ізоляція маток в річному циклі. І там те все він описав. Я, є, є ця книга і е, в російській мові, і в українській, і навіть зараз є в польській мові, можна. І буде зараз дивіться, стоп, може я, я вимочаю дуже. Зараз, якщо е, мій, моя присутність тут, в Грузії, Залиши е, гарні відгуки по цій технології. Уже дали добро випустити енциклопедію «Альманах» з шість книжок в одному виданні. Дуже здорово. Ну, то добре, ну, то добре, ну, дуже добре. То вітання моє, дуже, дуже потрібно. Я покажу, я привезу, привезу в Україну, ну, це як воно буде. І покажу там декому де, де із дуже високопосадовців, науковців, які, які досі у візка крутять, що це маразм, що це такого не може бути. Ну так, то, то, то. Буває, так, буває в так. Теоретик, в теоретики в голові не вкладається, Володимир Ігорович. Я сам багато кому… Один із професорів, не буду зараз прізвища називати, Десять минут спілкування, він говорить, що ти наробив? Я говорю, що таке? Ну, каже, я защитив докторську, думав, що я все правильно. Трошки там щось сумнівався, ходив вокруг да около, а ти зараз за десять минут мені поставив ну, верх ногами все, що я написав, я розумію, що тепер мені що, відмовитись від докторської дисертації своєї? Ти... Я догадувався, що так може. А ти мені докладно за 10 хвилин розказав, і як мені тепер з цим жити. Тобто, якщо говоримо про науку. І в Польщі, пане Ігорю, вибачте, ну, це, це про Польщу. Професора я говорю, який в школі вчораський виклад мені робив, а я йому просто трошечки дозволив відкр... позволив собі відкрити рота і щось йому просто сказав. І він я признався, також, каже, я їх також тут зустрічаю. Я й зустрічаю такого, який перший раз, як його при мене запитали 11 років назад, чи він стосував ізолятор. Він сказав, що він його ще не стосував, але перший його мусить поправити. Зараз він є. Запеклий прихильник ізоляції. Зараз він є запеклий прихильник ізоляції, а то, що ви кажете, то малих він знає, я це називаю синдромом проданої корови. Мама продала корову. Він закінчив студію, він зробив дизертацію і навчився чогось, а ви йому кажете щось інше, і корова пропала. Навіщо на він мама продавала ту корову? Він, він, до речі, він, до речі, доктора защитив по нашій темі, бо він лічив, 5 років лічив, скільки кліща падає брюшком до гори, а скільки на спину, ну, скільки падає. Оце, оце було а лічби в такі. Є також, є в Польщі є також такий доктор, який написав дезертацію. Ні, вони бадання робили на е, асиметрію. Напрямкова крилець медоносної бджали. Ну, то найголовніше, ну. Найголовніше, звичайно. Але таке потрібне, знаєте. І вони практиків не розуміють. Вони нас Возуміться. не розуміють. Вони, стоп, вибачаю. І ось вони кажуть то, як оце каже Володимир, що за тисяч хвилин роз... перевернув йому враження і ті постулати його. З голови, з, з голови на ноги, з них на голову кажуть, з голови. Я кажу, вона на голові стояла до цього, а ми на ноги її поставили. Бо це буде правильніше. Бо ми, воно не, воно, звичайно, що ізолятор – це, це проти природи. Але є така фраза «як у природи». Бо коли виходить рій, там самий головний фактор одужання – це створення безрозплодного періоду. Ми це можемо зараз робити штучно, під керуванням бжеляра, коли їх закрити, зачинити, чи на, на медозбір товару отримати, чи зробити безрозплодний період з паразитами, які там існують, або хвороб розплоду поборотись. Так що пристрою цьому буде... Він тільки починає давати за за себе знаті, причому на все більше і більше території охоплює. Так, Володимир Горіч, тут треба прав... так правді в очі дивлячись сказати, що мусимо дякувати покійному Хмарі за те, що ви тут тут ходить навіть не за саму конструкцію. Я вже пробував різні заля, так само як і ви, і кожен... тут сама. Тех, ну, технологія, сама ідея без безрозплідний yeah. період. А в якому то yeah. ізоляторі як то буде зроблено? То вже зуп... то друга байка. То не потрібно yeah, над yeah. тим, а сама ідея, сама технологія, що ми можемо зорганізувати їм безрозплідний період, то і є, і заслужує ну, великих браво і. І пам'яті того чоловіка. Ну, ізолятор, Володимир, ізолятор, я завжди кажу, як дають, але стримаю зараз в руках такий ізолятор. Uh -huh. Є, у мене був ще, як, як, як серніковий каравочок, такий, як я ще до хмари вісім років займався. А потім з'явився Хмара у 2005 році, і він перший, як вчений-біолог, дав статтю, і ми в Криму з Міленіним, той ще раніше мене займався. Марі треба віддати належне, що він підняв всю тему, як вчений, як біолог. І вже ширше пішла ця тема гулять, вже можливості стали більше. Але ще за життя Хмари у 2007 році я давав на рецензію йому статтю, і в кінці там було написано що прийде час, коли ця тема зайде, зайде в логіку бжелярам, практикам, вони будуть застосовувати масово, і буде конструкція, конфігурація буде змінена. Кож, кожен буде пристосовувати її по-своєму, під свої там, можливості, під конструкцію вулика, бо ізолятор сам, ізолятор, пристрій – це все на навсього інструмент, технології, дуже важливі, серйозні технології. Так, так, Володимир я зараз це визнаю, але, може, припоминайте собі нашу зустріч з Хмарою, перше споткання в, на базі відпочинку в Креміній, як він був, е, приїжджав до нас. І я тоді скептично до того, стався ще пару разів запитання, як так, пізні пожитки. Ну, ну тяжко було повірити в то, але кожен Зараз от хлопців, хто чує і не стосує ізолятори, то я хочу сказати, не треба нікому вірити, ні Малихіну, ні мені, там нікому не вірте, візьміть і спробуйте. То треба просто взяти, спробувати і самому або переконаєтесь, або е, будете далі щось шукати. Ну треба, хто не спробує, той, ну, той не буде знати. Повіс... Яка... Володимир, так. вибачайте. Ти знаєш, яка відговорка, е, відмова за цей ізолятор, як начнеш? Я кажу, нікому ви, як хто... Якщо хтось уже застосовує 2-3 роки, виходить, нікого ти не напрягай, не доказуй, і поки сам він не прийде до тебе. І всі кажуть, і всі, це як почну розказувати, якби, якби це було, якби був ефект застосування, то всі б користалися. Я ну, як це всі, якщо воно з них на голову поставили ці постулати й догми, Якщо ми 40-40 років, бжеляри, стереотип формувався, отак казали, і, і, і, і труп тобі, на тебе зовсім по-другому. Оті от молодь зараз, молоді набагато простіше, вони взяли, попробували, невеличка пасіка, воно зразу зайшло, їм не треба воювати з своїми тими нажитими, набутими стереотипами, і воно зразу пішло. І що жаль, жаляться, каже, ми в бригаді стоять, стоять такі сідовласні авторитети, що мені віку менше, аніж він займається бджільництвом. І в мене все йде, мене від року в рік йде збільшення пасіки і збільшення виходу товару. А в, а в них все менше і менше, бо клімат змінюється, вони по тих технологіях працюють, як діди робили, а воно все шаг вперед, два назад. Бо я кажу, що ви розумієте, клімат змінився, і, і тоді, коли діди наші працювали, і вони технологію передали своїм батькам, тоді внукам, тоді кліща не було, ви розумієте? Тоді не було кліща, саме головною проблеми зараз. Тому там не працює те, що молоді матки, якомога, щоб пізніше сіли, якомога довше сіли. Це вже зараз виглядає, крім шкоди, нічого не дає. Бо ми зараз не нарощуємо осінню бжілу, вони ж не стають сильніше. Ми нарощуємо кліща, все осіннє нарощення є нічим іншим, як нарощування кліща. І я приводив приклад і в ЗЕЛА, і в ЗУМІ, і тут, в Грузії. Ви ви знаєте, яка саме в за радянські часи, як я вчився в, жиль, ну, в Республіканському кабінаті по бжільництву? Був монітор такий, де саме більше меду, де саме менше, де саме сильніші сім'ї і де найслабші. Так от, ви ви знаєте, де саме сильніші сім'ї зиму йдуть, і більше, саме більше товарного меду? І де саме менше? І б ви думали? Архангельськ. Заполярість, 150 кг із сім'ї. Всього чотири покоління вони встигають за сезон викормити, бо там іюнь ще не літа, август уже не літа. розумієте? Вони всього-навсього, вони пораді може більше, але не встигають. Всього чотири покоління дають скільки товару, і, і сім'ї йдуть по вісім рамок до дарах зігу. А як а саме менше, ви знаєте де? Де ви думали? Дагестан, приклад. Там грудень ще не зима, лютий вже не зима. Десять місяців матки сіють не хочу, 4 рамки всього і 115 кілограмів товару максимум. І знову конвейер на сідання, яке таке так поняття. Це ще з тих часів, а якщо ще кліч, оце я сюди приїхав, хлопцям кажу. При ось, приклад ось це ваша картина, точно ваша картина. Конвейер, самосідання, включили іде, іде, іде, іде, кліщ їдає, бджол все менше і менше, а кліща все більше і більше. А вони препарати разового дії. Так, що... да, Володимир Єгорович, да, абсолютно правильно говорите. Люди вже їздять на мерседесах, а в нас ще в журналах пишуть, що правильно бджол вивозити на волах. Бо не так, так трусить ага, і не ага. так, ну то, то хіба трошки ми ну щось не в тому керунку йде. А ізолятор, ви говорите, на малих пасіках він для промислових пасік дуже добрий. Бо який плюс? Основний плюс, я вам скажу так, що таке ізоляція на промисловій, Бо ну, в мене більш така, можна сказати, 800 сімей, це вже трохи промислова для Польщі, ага. і скажу. Скажу так, як відкриваєш, ну, на протязі там трьох днів відкриваю 800 штук, то воно стартує однаково. Через місяць перший корпус, через тиждень другий, третій і пішло і немає того, що комусь надо, комусь не надо, воно вже йде рівно, воно йде однаково. Ніяких Однотип, зріб, однотипне, самое да. роботи. Так, да, бо я гружу, машина грузиться з пустими корпусами, мені не треба, а цьому дам, а цьому не дам. Дам всім, бо вони практично одинакові. А -а -а. І, і це дякує ізолятору, бо всі починають в один момент, бо була таке трошки сильніша, трошки слабіша родина, але вони в один момент починають сіяти, і розвиток йде абсолютно одинаково. Для того ізолятор, я говорив, то не тільки клеш. Ізолятор дуже багато ну, для чого Вінши. може бути застосований. І треба його стосувати. Так, ну, дуже переконливо. Не знаю, для, для, для наших слухачів. Та тут, я думаю, що тут всі застосовують його. Нікому не треба нікого переконувати в застосуванні. Бо специфічний Польщі. канал... Моя популя... популяризація його тут, на цьому терені в Польщі, тут у себе, серед хлопців, Ну, не дуже получається в них не дуже довольні, що е, якийсь відход. Все-таки матки слабші, якось чого ну, гинуть в ізоляторах. застають голодні і просто ну, слабі матки. Е, то один, що мені скаржуться, що, от бачиш, от ти, ти говориш, ти так от нас навчив, а тут в мене три пропало, в мене п'ять пропало. Я говорю: ну добре, ну буває таке. Тобто, на вольному випасі, коли вони. Я ж говорю, ще вчора носили пилок, бо горчиця квітне, горчиці багато, цвіте, тепло, у нас 15 градусів, бджола літає і носить пильцу, і по 3-4 рамки ще розплоду, якщо не ізольовані, то, звісно, ці матки в них застають. Само зжирання йде, але вони, ну, родина їх утримує. А якщо закрить погану матку в ізолятор, ну, то просто клуб може її не бачити як матку, підключить до спільного желудку і попросту вона умре, ну з голоду умре, не кормитимуть її слабу, а це їм не подобається. І на сьогодні тільки такий оце я мінус чую, чого ізолятор погано. Та то це дивись, такий. Володимир, то дивись, то, то, недо, то їх особисте їх недо, недопрацювання, бо я казав, не догадовувати її може тільки в тому випадку, якщо буде десь перекос ізолятора, і вона буде в температурі корки клуба. Є такий центр клуба, де матка повинна бути, і температура. А якщо вона в корки буде, де плюс 10 перекоси, вона там залишається, то в неї не буде здатності, якщо навіть їй харчі будуть давати мед, то вона не може і повноцінно взяти його. За той, за, за той рахунок, а якщо в неї глікоген стане менше накопичення енергетичне депо буде скінчуватися. Ось вам перша причина послаблення, що матки гинуть, якщо, її, якщо клуб перекосить, вона буде у корки клуба. А ми знаємо, що центр 30 градусів, а периферія 10 градусів температура, периферія там, де старі бджоли. Якщо перекошує клуб, матка може бути отут, якраз у цій корки клуба, де плюс 10 і вона буде недогадована, бо або бжоли її погано будуть годувати, або вона рода не відкриє, так, утріговано, розумієте, і повноцінно не візьме. Це перше. І, і по-друге, як вердік цього всього. я в книжці, коли переваги застосування ізолятора перераховував, перелічував, я там на першому місці була фраза, що ізолятор є інструмент селекції. Матки з, з, з слабкою фізіологією та скритою патологією там не живуть, не виживають. А вже ж у кінці було збільшення виходу товарної продукції. А в нас, як от виход товарної продукції на першому місці, оце технологія наша. Так що такі ну, ось... на, на, жаль, на жаль, так, Володимир Єгорович, так, так трактують, але ж... Ну... Я думаю, що все одно, потихеньку все прийде. Потепління клімату не заставляє нам, ну не оставляє нам так, а, другого. Так, так. Ну то сан, не, тільки, тільки ізолятор. Дуже дякую, дуже добре, що за підтримку і за те, що ви вже великий фахівець у цьому. Дякую, дякую. Дякую вам, Володимир Йовович. Да, дуже дякую всім. Добрий вечір, Владимир Єгорович. Ви упомянули сьогодні, що в Грузії зараз дуже багато золотарника цвітає. Скажіть, той мед, що візьме з золотарника, він не заважає їм зимувати? Ну, вони, його зали... вони залишають до зимівлі, у них там дуже гарні, гарні меди, я сказав, акація, маліна. Каштани, ліпа, вони всі вони в житкому стані, вони залишають, звичайно. А осіню це зараз, виготовують розплод, який не потрібен. А якщо тут буде технологія оця присутня, то вони цей золотарник будуть використовувати для того, щоб ці пізні відводки, пізні відводки, вирощувати як находка. Це зараз світіння золотарника як находка. А з'їм'я основні будуть у той залиш акації, чи що по по там порамки з акацією, порамки з маліни і так далі. Чотири рамки їм з головою вистачає повноцінного а ті, що золотарні, вони на підсилення, короче кажучи, на розвиток відводків, у цих ось і поздніх літніх чи ранні осінніх. Бо Во своє водковода Пасіка замкнутого циклу. Дуже гарні умови. Так що золотарник, я, я не думаю, що вони на ньому зимують, бо, хоча він кристалізується, да, казали, що є в нього така, такі капризи. Володимир взагалі, я, я зараз дам відповідь, бо був досвід цього золотарнику, то mm -hmm. плохо зимується. Він сам yeah. по собі ферментує, він здува навіть під е, печаткою. Я перший раз побачив тут в Польщі його, бо в нас там на сході ж нема, то він повздувався навіть рамки, які заставив, ну, запечатані повністю. То потім пішли такими водянками, пухирями, понадувалося все. І більш того, з банки, ну, в баночках, як був уже викачаний, що там часть викачалась, закритий, то. Так само він в теплому приміщенні почав ферментувати і почав з під кришок виходить. Це така така властивість цього меду, і не треба. Ну так нормально на зиму він не надається. Його треба е, все таки забирати, бо пчола е, ну плохо, плохо на ньому. Питання, але питання. А якщо його залишать на весну на розвиток сім'ї? Ні, на весну нормально, бо він, він поводу, він поводує, як забув забув слово бігунка. Ну ну щось поводує. Типа, якщо вони з осінні його будуть їсти до весни, може просто опоноситься родина. Понятно, так, так само, так. як і на пад на спадівом меді, то само подобне їх треба. Ці меда бажано викачати. Хоча я скажу так: в мене були вони в рамках, це перший рік. Бо я його не качав перший рік від водки, як пасіку собі робив, то було там перші 101 родин в перший рік, то ну, заставив усе, нічого ж не качалось, і побачив. Нормально пережила пасіка, але рамки всі були повздувані, попухнуті такі. І коли відкривав це, ну, чуть було запах, що він ферментував. Я тут, до речі, я тут теж казав, я бачу, у мене перше питання було, ну, глаза розбігаються, все жовте, я кажу, я у себе там бачу, де, де не де золотарник, а тут цілі плантації, тим більше його висівають, для якогось там чачу, короче, роблять, кажуть, гарно дуже з Так ось, я кажу, а як, а, питають, а як ось золотарникам взиму, я кажу, яка його властивість, там, кристалізм, каже, дуже... Дуже погано зимують, ну перша парада, що у нас думку пройшла, кажу, у нас теж буває соняшніх такий, як мрамор дубовий, ну залишаємо його на весну на годівлю, хай там половину висипеться в кристали, а я як час якусь візьму. Також і і золотарник. Оставляйте ці рамки, на весну воно буде як находка на росту. Натуральний корм, щоб вам не бігали всі ці канді з пакетами. Це натуральний корм, це те, що потрібно першою весною. В зиму там уже як вийде, мало ли ось. Європа, припустимо, вона, вона забирає ці золотарніки інверту дають, бо на золотарніку нереально. У вас кажу, ситуація, як у вас при, перевага фруктози у медах, і вони довго, жидкі, любі. Пожалуйста, ви ставте поранки з кожного з кожної а цей, що за в осені, і вам нікуди діватися від нього, бо вони несуть і несуть його тепло багато, або відводки на ньому ви вигадуєте. Ви, ви, ви, або якщо занесли сім'ї, значить, помічайте і навесняний розвиток. Так що ну, все, воно, все воно, нічого не пропаде, якщо його застосовувати своєчасно, і і куди потрібно, куди, куди потрібно. Володимир, до вас питання. Ану, скажіть, будь ласка, які у вас періодичність забирання маток, якщо у вас 800 і більше сімей, родин, тобто? Періодичність, ну, від, від пожитку до пожитку. Скажем, рап, на РАПСі стоять 4 тижні. 4 тижні і забирання. Це десь, ну, 5-6 корпусів оборот такий іде. Потім акація 10 днів, і забрання, і липа 3 тижні. Ми, ми, ми беремо не. Ну як? Нема по часу, а тільки відрізаємо, щоб мед був гатунковий. Моно, моно, Стараємося монофлорний мед, не поліфлору, а таку монофлору мед, бо вони трошки дорожчі, ці меда, ніж різнотрав'я. Ну, то, то забираємо. Закінчилось цвітіння, треба перевозити. Пасіка казав я вже, якщо ви чули, пасіка ну, цілий час кочує. І як рапс закінчився і починається десь там через пару днів починати цвісти акація. Ну, треба перевозити пасіку на акацію. То треба забрати, інакше не перевезеш, бо дуже, ну, дуже великий ну, тяжко. Ну то забираємо, вимінялись корпуса, потім по акації. Треба переїхати на липу. Зразу по окації 10 днів корпуса забрані. Ну, то міняємо. У нас просто корпусна система, 8 рамок вулик, гніздо без меду, а корпуса, ну, всі над гніздом, все, що з меду. Поміняли на пусті, переїхала пасіка, далі працює. Для того, якогось там в Україні було трохи інакше, бо я з Луганської області, якщо хто не знає мене, то там було, ну, десь місяць, раз на місяць. Різнотрав'я так доходило раз в місяць. Місяць крутили, потім поїхали замінилися знову, бо в Луганській області було в мене трошки більше, там було дві тисячі сімей, трохи було більше, ніж тут. Але ну, тут від пожитку до пожитку. Володимир, у вас ще одне питання. Питаннячка. Я так поняв предвидший запитувач. Хотів зна знати, скільки разів на рік ви матку ізолюєте? Тому що поїзком маток у 807 сімей, я не знаю, це... дуже ці... просто, дуже просто. З Бакфастом є... Ну, зрозумійте, що кожен так скажу скажу пораду свою а потім поясню е, я раджу, раджу всім жанарам якщо не знаєш на що ти щось робиш вулику або відкриваєш для чого то краще не робіть цього бо часами хлопці не розуміють лізуть виконують роботу яку абсолютно не потрібно я не роблю цього Більш того скажу що я працюю сам і і помага мені е, іногда помагає син бо він ще й продажами займається і час від часу на пасіки це при технології, яку достосуєш до, ну, до своєї технології, це все реально. Зараз бистро вам скажу, як матки. Матки шукаються дуже просто. Для чого? По-перше, гніздо всього-навсього 7-8 рамок. Матка закрита внизу і семи рамок дуже, дуже гарно видно. По-друге, так як говорив, якщо ви будете стосувати ізолятор і відкриваєте весною в одну, в одну пору, то всі матки практично працюють одинаково, і хвати знайти матку в одному вулику, в другому, в третьому. Далі вже ви просто, як я бачу в одному, в другому, в третьому вона на третій, четвертій рамці, то я просто йду, слідуючи слід, слід, слід, четверту рамку витягують. Там вона є. Mm -hmm. а mm -hmm. Навіть якщо, якщо всі сім чи вісім рамок піднять, то сім рамок ну це дуже, дуже легко. Більш того, щоб ви розуміли, бакфакт, якщо ви просто не знаєте, що це за бчола, матка жовта, дуже здорова, в два рази більше, ніж сама бджола, Її вона сама на очі, і більш того, вона сіє яйце, вона не тікає, і бджола не тіка. Ви піднімаєте рамку, і ось вона ходить, не ховається. Її дуже-дуже легко ізолювати. І це допомагає Раса, плюс вулик, бо гніздо маленьке, зжате, матки практично, після ізоляції сіють, ну, практично працюють на одній рамці, можуть помилитися на третій, якась, може, вже на четвертій сіять. То залежить від потенціалу самої матки, якась трошки бістріше, сіяла трошки менше. О, і для того це, це найменша проблема в промисленій пасіці. Найменша. Сел, більш, ну, і плюс же селекційна робота, вони практично… всі дочки, ну, як, одинакові сестри, Практично одинаково себе ведуть, для того пошук дуже-дуже просто відбувається. Дуже ремарка, Олександр, дуже часто питають, ну, як Сократ казав, хто, хто хоче, то і шукає можливість, а хто не хоче, вишукує проблеми, проблем, причини. Так ось дуже часто питання з ізоляції, з теми, ж ізоляції десь на лекціях присутні, а як же ж як ті, у кого тисяча сімей? Як от її маток шукають? Я кажу, а скільки у тебе сім'ї? Ну 10 у мене. Так а чого ти хвилюєшся за тих, у кого тисячу? Ти хоча б доживи до... Щоб у тебе би 20 було. Це причина. Є, я знаю, я знаю Болгарію, я знаю е, там де... тисячі навіть. Тисячі. Зараз з Канади просто. У нас, у нас по три по п'ять тисяч. Як нам маток зачинити? Як нам шукати маток? Бо у нас конвеєр безперервний цього мідозбору, і ми не вліземо туди, там корпуси стоять великі, пасіки здорові, ну стоять, по скільки у вас, по 70 на тачку. Ну то та чи ви не можете один тачок взяти для хоч раз, все ж в тиждень сам у вас бригади, є, да, у нас з бригади працюють. Ну хай вам бригада один тачок візьме раз у сезон, посадить і будете ви знати. А яка у вас проблема? По 50% джил гине, сімей гине за зиму. По 50%. А потім ви купуєте пакетами, поповнюєте вашого донора головного Австралії. І витрачаєте, які гроші витрачаєте. Мільйони витрачають на закупу. Але все рівно ви виравнюєте, є прибуток як якийсь рентабельність, яка. А що вам ці мільйони, бригаду зайвучу бригаду держіть, або їм доплачуйте. Хай вони вам шукають мати. У них сім'я, я вже скільки разів про це казав, сім'я на, на цей зараз час, кінець жовтня, сім'я сходить на дві рамки, на дві рамки бджоли. Ті, хто відводки роблять, ті якось цикл непреривний розмноження кріща порушують, и за счет отводки виживають. Те, кто не делает, это такая, такая втрата за сезон. Бо вот вот там две рамки всего пчели и 90% заклещованность. Вы разумеете, что это такое? Две рамки пчели и 90% заклещованность. Это там, я не знаю, це дві рамки клеща-то получается, а не пчели. Так, що то відговорки, то відговорки, шукають маток, багато сімей, шукати маток. ось Володимир сказав, ви відкрийте, відкрийте. Перше, перш, перед тим, як відкривати вулик, ти, ти себе спитай, яку ти ціль прислідуєш, щоб його відкрити. Не просто там здрасте, сказати матки. І подивись, де вона, там специфіка така є. Що вони обов'язково у нас на сонячнику, як ми закриваємо, зачиняємо матері, всі шукають біля розплоду. всі чому шукають там, де, де розплод. Та її зганяють на крайню рамку, на медову, другу там чи якусь. Із. Три, три сім'ї відкрив, подивився, зразу відчиняючи, і крайні рамки береш, ми максимум дві рамки, ти її там бачиш. Все. Ні, він буде її тасувати, лістати туди-сюди, цей корпус, плюнуватися, і на цьому ізоляція скінчилась. Так що будьте наблюдателями. Олександр, я ще вам підскажу так, якщо я не знаю, яка у вас система, бо в мене є частина пасіки на гніздо на 300 тримаємо, а часть тримаємо в трьох корпусах 145 рамка. Ну то є для, для там нуклеусного парку, бо у нас 145-й нуклеусний парк, і Дадановська 145-та і в гніздах є. То в тих родинах дуже легко. Звісно, трошки складніше три корпуса більше рамки, 24 рамки. але. Так само, я не шукаю кожну. Завжди можна щось вимислити. Я як шукаю, я вам скажу. Просто е, закладаю сліпу, один корпус доверху, розрізаю гніздо рішеткою розділительною за неділю перед цим, а потім просто відкрив цей корпус. Тут нема, значить вона в другому, і все. То можна, можна до всього. Якщо ви хочете, ви знайдете а, спосіб, так, так. як то знайти. Я, з вам, я тут єдине, що хочу сказати з досвіду свого, з бакфастом не мав в мене проблем, бо дуже здорова, спокійна, нікуди не тікає бджола. Тут окей. Трошки було клопоти з Карпатською. Коли мав Карпатку, ну вона шибутніша, вона старається заховатися і подобна до бджоли. Темна, і як уже со сотню закриваєш, ну то рябило б в очах. Але з цим нема. Ну і теж, я думаю, що щось би вимислив. Просто я перейшов на другу породу, Ну, з якою нема проблем, для того, якби, для мене не... це не проблема, повірте мені. Дуже часто, дуже часто дивіться, всі вже джайри думають, якщо велика пасіка, то і зачинять маток, ось, і пройшов час якийсь, і зачинять в основному осінню, щоб не було всього осіннього розпуску. Перед кінтозбором там друга картина. Я свої, свої 100 сімей зачиняю протягом 10, 10 днів. Це не значить, що як вам треба зачинити маток, то кров зноса сьогодні і всю, і всю пасіку. Протягом 10 днів, отак, вам вистачить часу при будь-якому розкладі. Ніякої проблеми. Абсолютно ніякої проблеми. І якщо є ще якийсь варіант є, пробував один зачиняти пасіку, у нього було і 200 сімей. Ну, як це так? Ну як почнуть його ганяти ці ось рамки, як якусь книжку, як старінки. Туди сюди, туди сюди. Ось як Володимир казав: пристосуйтесь, відкрийте одну і пристосуйтесь, де вона сидить. Так ось, що зробив джеляр? Зайшло йому, тема зайшла. Пасіка велика, треба закрити. Чомусь у нього зразу питання, що це одним за один день. Він, яка, який вихід був? Він запросив друзів своїх 10, дав по 10-15 вуликів. Вони йому за, за півдня закрили, поляну на Кривнім, там і ще все. Ось вам вихід такий. Так. Якщо він знає, що йому треба закрити, є в цьому сенс. І вся і вся проблема. Вони є у нас і, і, там, де в Гадіч там, чи якісь там училище шкільне по, по бджільництву. Запрошуйте, вони вам. З молодий зір пробіжаться за удовольствием позачиняє. Так що тут варіантів було б желання. Та, і ніхто ж вам, ви як менеєте матку, ніхто вам не, не мішає. По спині її білою краскою нафарбуйте, що хочете зробіть, там а, залийте їй, крила покрасьте, якщо вже так треба. Є фарба люмінісцентна, яка буде, сві... навіть ну, вночі ви можете з фонариком на лобі, можна їх ловити, і дуже, дуже бігом вона світиться, є фарба така люмінесцентна. вечором, ви просто одіваєте, як самі не побачите, то фарбу цю відблискує дуже гарно і дуже легко видно її. Якщо матка слабенька, маленька, ви її не бачите, але помічена вона, то з фонариком дуже легко, легко їх шукати. Багато, багато ще варіантів, Саша. Не треба боятись, треба пробувати. Ну, знайдете собі для полегшення якось. Я ж говорю, ну, відпрацьовуйте на меншій пасіці, а потім можна розвиватися вже, як даєте ради з малим кількістю, то, то, то, то впереди-впереди не стійте. Однозначно. Так, ну що, шановна громада, будемо закінчувати, так? Да? Ну це ми сьогодні розгулялися за два зума одразу. Володимир дав нам задав темпу. Дуже дякую. Так, ну що, все, да? На все добре, так. Да. Дякую. І ночі.